Але дідає думки, але всім працівникам спецслужб. Я єдине сказав, що так, до працівників спецслужб, що не треба купляти свої дипломи за БК чи корову, і не треба свої, е, купляти роботу, місце своєї роботи за гроші. А якщо вже купили, то тому, кому видавали гроші, він достойний тільки одного смерті. Тому що в мафію приймають того, що ти нормальний пацан. Так само в партію всі, хто приймають, тому що ти нормальна людина і ми вас теж чекаємо ми вас теж приймемо навчимо вас і ви будете нести наше слово і не треба ці лінгвістичні аналізи робити по шаблону бо ти не знаєш як робити Ти там щось вчився і біленький ти береш шаблон і вставляєш ctrl Ctrl+V. а потім слідчі має через тебе проблеми цього не треба робити того вислуховую до кінця що я розказую і як будеш вислуховувати, ну всі, хто боровся з християнством, вони з часом переходили на сторону Ісуса Христа і несли Його слово. І завдяки таким людям, як би сказати, колишнім СБУшникам. Нас Петро Симон був таким полковником СБУшним який ходив і боровся, поки його там не закидали, йому щось привидлося. І він осознав. Я думаю, що він розуму своєму осознав, і ми маємо цілу якусь Біблію від нього ціль єванглія є ціле є послання досить гарно написано і з гарними словами і розумінням того філософії яку проповідує Ісус Христос отже почнемо ми зараз нас тема тезис-антитезис соціалізму і фашизму тому що в нас там саме більша піна от якщо в нас не виходить будувати соціалізм то до нас до влади приходить фашизм і це направило на те, щоб відчули люди з соціалістичних поглядів страх і почали діяти. Ну щось воно так не виходить, так, що вони полутрупом лежать і нічого не хочуть робити. Просто ну, лінь це є реакція на те, що твої дії є безполезними. Ти не можеш нічого зробити, ти робиш, а воно нічого не виходить, тільки тебе сила витрачається. А тього так, тому що тебе не вистачає знань, особливо теоретичних, з чого почати. Не вистачає союзників, які тобі дадуть ці знання. І не вистачає, ну, багато факторів не вистачає, щоб тобі чогось досягнути. Отже, треба зрозуміти народ, людей, для того, щоб зрозуміти, чого ж люди вибирають так фашизм, а не вибирають соціалізм. Є така проблема. І треба купуватися у біологічні фактори. Wow. Всі люблять говорити, що от біології капіталізм є біологічна це наша функція Ну вона не є біологічна функція. Люди от природи є добрі. Вони при первісному комунізмі прожили там 100 тисяч років Не тільки при капіталізмі 300 років, не тисяча а років Того біологічна функція людей все-таки бути добрими і один до одного нормально е, ставитися А капіталізм це є і зрощення Типу, як садомазу над собою. Ну, первісник, капіталіст ми всі знаємо, він є дуже корисним, У нас приходить така електро-критична думка, не вистачає товарів, не вистачає чим забезпечити людей, і державна влада при цьому досить слабка, а буржуазія, відповідно, користуєш фінансовими цими інструментами, починає виробляти більшу кількість товарів укріпляється фінансовий капітал і фінансовий капітал по суті починає керувати економікою завдяки тому що він виробляє гроші виробляє гроші розумієте позичає гроші це виробляти гроші він починає створювати планову економіку і ось ця планова економіка переходить або в фашизм або в державний капіталізм або якщо ми хочемо щоб це був соціалізм як я ефремово зараз читаю час бека тобто відмічаєте, що може бути мурашиний соціалізм він писав про Китай але насправді і Радянський Союз це дуже сильно нагадував і того його переслідували звинувачували що він агент Англії і у нас є фашист чистий такий гітлеровський можна говорити що Сполучені Штати до нього теж ідуть там Трампушка забиває. і та комуністична партія, яка зараз є в Китаї, це, як кажуть, як Беєфрем, клас Тиморшини, і капіталістики кажуть, взагалі це є вид фашизму. Чому в нас така характеристика фашизму? Що в нас є певний клас людей, які вже вписалися в планову економіку. І вони не ведуть конкуренції між собою. Вони вже договорилися, що це твій титул, це твій титул, а це, це мій титул. Нових капіталістів майже не виникає, зникає цей ліфт цей. Чого? Тому що не виникає нових ніж. А якщо виникає нова ніша, то старі капіталісти між собою, які розмовляються, створюють новий титул, можуть призначити нову людину. Оце дуже велика рідкість. Як правило, хтось призначає своїх дітей. А і поділіть. Вибирають тільки такі якісь таланти великі е в не з бідних сімей, вони з більш багатших сімей, там їхні батьки, чи якісь викладачі, якісь тримачі акцій і чиїсь вони родичі. Але от вони вибігають, кажуть, от він вибився в люди сам по собі, як це ніяк Бородіна Бородина, які там вони взагалі з народу. Так буває. Хоча, якщо в їхній історії поокупатися, там до Діма, Білан, то все вони всі не з народу, вони всі діти багатих батьків. Той же Моргенштейн, тому що, щоб мати якісь таланти, треба їх розвивати з самого дитинства. Щоб розвивати з самого дитинства, треба вкладати в це гроші, а не так, щоб дитина викидала гнів. Це я та дитина, яка викидала гній з восьмого класу. І в таких багато дітей, що садили, сапали, а замість того, щоб відвідувати якісь мову і розвивати свої таланти. Але, бачите, розказую вам дуже розумні речі. Отже, в нас виникає оця стабільна соціальна структура. Тут є низ, а там є верх. І це не просто клас, який вже формується, це вже сформований клас, який передається родоплеменем, поступом, планом, передаємо їх в спадок. І того у нас відбувається така біологічна, як кажуть, криза. Тому що молоді чоловіки, вони рождаються і в бідних сім'ях крепких, Бо в нас так виходить, що якщо копнутися, то в нас гени досить похожі, а ще ж такі здорові чоловіки люблять погуляти по дівицях. І от в якоїсь матері-одиночки рождається такий крепкий чоловік, хлопець розумний, непонятно звідки, а вона десь в барі погуляла з того з крепким чоловіком і гени передалися. І оцей крепкий чоловік, він не буде терпіти. Такого стану речей, як це написано в одівний мір. Пам'ятаєте, там вирощують спеціально низеньких людей, тупих людей додають в те вирощування всяку фігню, біологічно створюють касти. А в нас біологічно каста не створюється, у нас видається, по суті, в заянко пише одинакові люди. З одинаковими генами дуже сильно перемішуються ці гени. І оці молоді люди, лідери в своїх групах. Вони терпіти е, того, що вони є уїжені, вони не хочуть. Вони хочуть боротися за владу. Приходить у то війна, вони всі біжать на війну. Цього дівку їм треба. На війні добре платять, тебе вважають героєм. Подивіться фільм цей, що зараз вийшов на Західному спронті «Все без перемін». Як вони обсуждали, як їх будуть любити дівчата, ці німецькі хлопці, які йдуть воювати. І з чим вони там столкаються. І як дуже гарно фільм показує, як вони там вбивають французів, як нанеслюють танки, як вони закидують танки. Це настільки професійно показано, дійсно, вони це все виконують професійно, вони біжать, і гранати забирають професійно. Видно, що це не якісь там необстріляні хлопчики. І це настільки трагічно, що ну, до невозможності, що це професіонали. Ці хлопці, вони там перш не обстріляні, приходять на війну, а потім стоїть професіоналами, займаються, таке саме було. І твоя психіка змінюється, і ти тільки тоді починаєш, що ти професіоналом професіалом, бачиш тепер той е, трагізм. І от ці хлопці йдуть воювати, йдуть захищати свою приміцьову, йдуть захищати раділюбні жінок. Їм в фіктоці, їм в ютубі це все показує, що отак от дуже сильно люблять наших ЗСУшників, що ми хотім замість за вас, особливо перші три місяці це все крутилося. Ну, проходить час, ви заміж хотіть тільки через те, що ти отримуєш 100 тисяч, і що якщо тебе ти тебе вб'ють, ти отримаєш компенсацію 15 мільйонів. Ну, а ти ж хочеш, хоче цей чоловік, хоче народити дітей, виховати їх і мати достатньо грошей, щоб їх оплатити. Це я спілкуюся з двотьма чоловіками, і у них отакий мій розгляд. Мати нагуляних дітей, дуже багато чоловіків хочуть. Тобто виникає така індивідуальна потреба в розмноженні. То тобто, є людина, чоловік, який є дрібно-міщанським, йому навіть не той секс цікавий, що там піти в проститутку заняти. Йому цікавий той секс, щоб мати дітей. От, він переживає смерть, а то страх смерті є. А якщо ти розмножити, тебе є діти, цей страх смерті десь відходить, бо це ж типу, продовження тебе. Так вони думають і так вони відчувають Тому що це частина матеріалістичного погляду на життя І цей матеріалістичний погляд відповідно такий споживчий А що думається споживчий? Що треба своїх дітей забезпечити, що треба дати їм освіту, Щоб вони вибилися в люди і щоб це все не зупинялося А в нас капіталізм цього приводить до того, що у нас не вистачає ресурсів Тому що капіталісти максимально експлуатують цих хлопців їм тяжко знайти роботу, вони знаходять роботу, там зношуються, їх дівчата, якщо багато ти заробляєш, ти стаєш оленєм, ти не проділяєш дівчині часу, ти більше працюєш, вона з нею не спілкуєшся, тільки приносиш їй по ноги якісь фігню, кидаєш, яка їй насправді не потрібна. Тобто це не є нормальні взаємостосунки з жінками. Бачите, нас окремі для того, щоб відтворюватися, треба ухагувати за жінками, вказуєте. І щоб жінці подобатися, треба мати сформовану якусь особистість. Якщо ти хочеш, щоб жінки були всі красиві по поголовно, то треба жінкам давати гарну зарплату, треба давати їм безплатний фітнес і давати якісь купони на салони краси Бо навіть візьме страшним ту дівчину, а якщо піде до зубного виправить собі зуби, піде на фітнес, попрацює своїм тілом, намазюкається той штукатуркою, то й найкрасиво що ти згубив для того, щоб вона була красивою. Якщо такі споживачі хочуть споживати класних дівчат, то суспільство їх виробляє. Не думай, що якась звізда сама по собі красива, вона там бігає по 4 години в день на тому тренажері. А щоб бігати по 4 години в день, то не можна десь стояти на касі, чи працювати бухгалтером, переживати якісь стреси, і заїдати те солодке, мати схильність до цукрового діабету, і цьому подібні. Мужчина, якщо хоче красиву жінку, то, відповідно, ти повинен постаратися, щоб створити її ці умови. От в Єфремо він там колір очей може змінювати, фігуру свою, все те. Ну, В майбутньому, напевно, ми зможемо зробити якісь укол і одразу похудати на пару кілограмів. Там Бірлосконій виразає свій жир. Виходить. Тобто ми зрозуміли, е, треба змінювати суспільство. Ну ідея приходу до влади певної хунти, як нас звучить, тому що прийшли хлопці заробити 100 тисяч, інфляція з'їла, через 2-3 місяці покупляли собі хати, покупляли все в хату, а далі за щось треба жити, тому що життя за ці 2-3 роки не закінчується. Треба... І знаходяться такі літери, як Гітлер в свій час знаходився, я починаю говорити, що треба приход до влади оце це нашої ми всі над цим об'єднується, насправді всі об'єднуються над желанням обмножитися. І от наша партія приходить до влади, ми займаємо кращі робочі місця, ми більше платимо гроші, і ми можемо е відтворити свою сім'ю і все це продовжити. Тобто починається будуватися така фашистська партія. І соціалістична партія, по суті, цей момент втрачає і не задумується над тим, що їхні ці. І, і, і, і, я кажу, ті хто, люди, хто приходять до них, що для них розмноження і стосунки грають роль. Хоча в більше є нахил звертатися до жінок праця. Тому сексу жінок при соціалізмі набагато краще, така феміністична і правильна. Рекомендую до, до, до прочитання, є досить правильний. Тобто ми бачимо, що фашизм — це такий більш мускулиний ріст, а соціалізм більш такий жіночий скажімо таке, м'якший. У класу відбуває відбутися якийсь певний синтез, бо ми розуміємо, що чоловік примножує, а жінка зберігає те суспільство, яке є. І, відповідно, все, що чоловік здобув, жінка забере собі потім передасться в її генах, її думках. І, звичайно, на кого вона буде дивитися? Вона буде дивитися на того, яким бачить вона своїх дітей. Якщо вона бачить жадне, скупе, дурне, агресивне, то нормальна жінка тебе не повинна хотіти, тому що вона хоті, повинна, ну як, верти такого сина, який покине сім'ю, не доглядить її в старості, не дасть їй грошей, може в старості може жити хотіти жити в притулку, від чого, чого старша людина може хотіти жити в притулку. Тому що старші люди навіть 80 років заводять романи. Все, я знаю, у нас тут притулок є, і моя мати любить посміятися, коли вони там починають одружуватися, і йому 82, їй 81. А любов бачите, всі возрости покорні. І ти вже не хочеш там своїми дітьми возитися, ти, хай там будуть люди, які з тебе доглядають, щоб твої тікарі не, не лізли в твої проблеми. І відповідно, ти хочеш підтримувати своє здоров'я. Той дід, що 82 роки, він вже лівся, казав, ну вона хоче два рази в день, а я один тільки раз можу в день. Представте, що є люди, які в 95 років ще там ходять, бродять і ще заводяться собі дітей романи. І таке є. Друге здоров'я можна зберегти до старості. І ми повинні цим, цим кажуть, займатися. І от у нас є проблема фашизму. Коли чоловіки захоплять владу, ця мускуліна, це є чувство. І почнуть далі експлуатувати тих, хто знизу омежок. Тільки заради свого цього розмноження. Просто замінять цю клептократію такою фізичною силою та є фашизм тобто вони просто одержгнуть в тих капіталістів що зараз є в Коломойського в Ахметова ці всі заводи поділять між собою створять свою більш ширшу партію ніж є і а всіх інших які почнуть експлуатувати звичайно ця експлуатація була трошки м'якша Бо вони ж теж будуть святкувати, вони розуміють свою природу. Вони ж розуміють природу того, що ці амішки теж можуть повстати. І цим омішкам, яка інвалід інвалідні треба інвалід. Ну це не факт. Я сам інвалід, я не знаю, я хлопці, що розвиткуються дівчатами інвалідами. ти це... повинен інвалід, і інвалід повинен. Ти повинен робити все, щоб ці люди з особливими потребами реалізовували себе в житті. Я і дуже багатьма людьми, і можна сказати, що та людина, яка хворіє, вона часто досить розумна, має фізичну силу сили виконувати певну роботу, є люди, які взагалі не рухаються, а працюють ну, через інтернет, і основне, що в нас є це розум. Ми живемо думками, ми живемо емоціями, і цих людей ми повинні забезпечувати в суспільстві, тому що вони свої ідеї теж передають далі, От я передаю далі свої ідеї, Незважаючи на те, що я хворію і на цукровий діабет, і на депресію, але бачите, працюю ради суспільства і ради того, щоб себе реалізувати. Індивідуальні тобто, потребності в мене теж є, як в кожної людини. Якщо хтось мене підтримає, яка трошки звільнить мене від тієї фізичної роботи, то я буду задоволений тільки буду. Ну і я і фізично працюю, і цього дуже доволі отримують. Ми маємо всіх забезпечувати тою роботою, якою людина реалізує себе в житті. І кожна людина має право на мистецтво, має право на спорт. Кожна людина, а не тільки тренувані спецмени, чи професійні письменники, чи професійні художники. Ми бачимо зараз, як ці мережі їх і потисняють. А що це основне? Ну, Боролися в художники, щоб форму давати. А зміст треба давати. І люди, звісно, які не вміють малювати, можуть давати зміст і за допомогою слів, а її намалює. Тобто треба передавати свої внутрішні почуття і внутрішні бачення, емоції внутрішні іншим людям. А де вони вникають? На зв'язках з людьми, на оцих, найперше, що між чоловіком і жінкою. Це розмноження на що приходить? Є щастя. Людина відчуває себе щасливою, і тоді вона хоче себе відтворити, щоб передати своє щастя в майбутньому. Немає щастя, жінки відмовляються розмножуватися. Вони просто починають створити кар'єру, увлікаються фемінізмом. Для того держава, щоб ця олігархія, щоб підтримати це все, щоб вони не розмножувалися, ці серіали про сильну жінку як від наркотика, щоб успокоїти жінки, що вона не розможилася, що вона не плакала, що вона не має перед собою мужчини, і що вона не має дітей, якими радується, то їсти, воні цю фігню про повісточку, що зараз називається. Це спеціально створено, щоб ці жінки не повставали. Бо ці жінки набагато небезпечніші, ніж оця фашистська чоловіча партія. що вони будуть боротися з фашистами ще можна домовитися, Кинути їм якісь посади, тінути їм дрібний бізнес, над яким вони будуть возити цей толку, ніякого не буде. Жінка в них буде рабиня, ну, це фашизм, так воно виглядає. Але коли ці цільні незалежні женщини повстануть, то напевно, що в них трошечки буде інший погляд на життя. І вони хочуть біля себе нормального мужчину. Щоб нормальним мужчинам був, то треба, щоб биття було нормальним, який його е сформує. То зміна економічних взаємостосунків. Ось що не враховує ні фашистська теорія, не враховує ні соціалістична комуністична теорія, не враховує біологічного фактора. Хоча сам Енге, сам Маркс, на цей фактор дуже часто даві вказано в, в цьому в маніфесті в такий момент, що жінка є рабиною, станком для відтворення дітей що є загальна проституція, але капіталісти не вдоволюються загальною проституцією. Вони сексуально експлуатують своїх працівників, хочуть працювати і трапейся з ними. але найбільше задоволення вони отримують, коли вони збавлені жінок таких самих капіталістів. Це від чого? Від душевної недоволеності, від того, що з жінкою він не має цих емоційних стосунків. І в них іде така борьба, хто вищий. звідки цей націоналізм береться. А цей націоналізм береться з матеріалізму. Точно так само, як і той комунізм, який ми бачили там Феєрбак. Воно куди потягнулося? Воно спочатку потягнулося все-таки в націоналізм. І як він виник? От прийшов цей теорія еволюції. Прийшла. І вже що відкидають Бога. Раніше, як завойовували народи, приходили і казали, ми християни, ми несемо Слово Боже. Нас задача посіяти його по всьому світу, і того ми прави. Опа, відкриття, що ж, світу не 5000 тисяч років казує. Канг розказує про вовний стан, про те, що земля еволюціонувала постійно. Тут всі докази представляють тому, що види еволюціонували. Ну ідея яка. Якщо вийде еволюціонує, то середині вийдів кожна популяція дуже еволюціонує. І якась популяція еволюціонує швидше і краще, ніж інші. От біла раса вона еволюціонує швидше, а іменно з білої раси оцей народ, він еволюціонує швидше, він розумніший через тебе, генами тіпа розумніше. Тобто, Куди там, там голову голови, завдокав, тобто, що ця фізня. Да? І от того ми маємо право експлуатувати цих людей і вчити їх, тому що вони дурніші за нас. Таким чином ця нація і збрана да? є, так? От, от, от, оце це матеріалізм цього привів. І тут вже цей матеріаліст починає конкурувати з матеріалістом комуністичним, який теж мається ханкуське сочувстві що от ми досягнемо такого суспільства, що воно буде набагато сильнішим, якщо ми його побудуємо саме так. А коли капіталіст починає показувати, що він може більше виробляти товари, бо він більше експлуатує людей, то е, з ним починає там представлення, починає е, змагатися, хто виробить більше товарів. Ну, глупості. Сама натуральна. Який може бути, яка розвалила Радянський Союз. Чого? От бачите, цей чистий матеріалізм. Він повів цю всю сторону. І у нас виникла теза і антитеза. Теза, напевно, все буде капіталістична, перш всього, націоналізм, оцей фашизм, до якого приходить, і антитеза соціалістична, яка набагато слабша. Бо дивіться, як легко вона ця антитеза перемогла Радянський Союз. І синтезу не відбулося. А момент, де ж зняття цього всього? Де ж цей момент знімається? А потрібно зрозуміти, що людина не тільки тіло, а що людина ще й життя, що, людина, е, що душа. І людина живе емоціями. І якість людського життя визначається тими емоціями, які ми переживаємо. І чим ми щасливіші в деяких країнах і інститут е, щастя, тим у нас вважається, що якість життя більша. А відкиде наше щастя? А від того, що ми робимо інших щасливих. І починаєте воно з самого мілкого, з самого тим зі стосунків сім'ї. Тут Конфурцій дуже правий. Міцна сім'я, міцна держава. І хоч ти приймаєш певний вид філософії, починаєш в своїй сім'ї поводитися згідно цим принципам філософії, згідно з цим механікам цієї філософії. І ти бачиш, що тебе стосунки налагаються, тебе є менше скандалів, менше суперечок. Ви замість того сім'ї, щоб доходити до компромісів, починаєте співпрацювати, розуміти один одного. Тому що як собаку в виконувати труки? Найлегший спосіб – привести собаку, який вже вміє виконувати руки. Коли він виконує цей трук, може їй з'їсти. Ага, другий подивився ну, він вміє він теж і він теж починає Тобто ти починаєш себе поводити нормально, на тебе дивиться імітаційним, ре цім... По... імітаційним е рефлексом, і цим починає так само перебрати твої повадки і починає повторятися тобою. І вас усе в житті нормалізується. Там, першу, тоді, коли починають вивчати, насилля в сім'ї зменшується, суперечки в сім'ї зменшуються. Коли менше догм, а більше розмов і розуміння того, як чого в світі люди так повисли, а не інше, що є добро і зло, але ми не беремо, не переносимо це вже суспільство, а обговоримо між собою, і в нас менше суперечок і менше того, що можна, що не можна, і чого можна, чого не можна. Тобто людина починає своєї сім'ї оце розвивати. І коли в неї все нормалізується в сім'ї, в неї, як там укражання нормальне своє, вона за себе дбає в неї вдома тепло, вона їжена, і в неї нема пасетічного подавлення постійного. Тобто вона в суспільстві себе поводить набагато краще. Вона поводить себе в суспільстві набагато краще, починає обростати соціальними зв'язками. Люди починають її слухати, тому що вона бачить, що здоровий, крапка кіловічі, красива женщина, яка себе знайшла в житті, яка не страдає від цієї постійної депресії, від якої в нас більшість людей страдає, і всі починають за нею тягнутися. Таким чином починає виникати партія. Тобто з самого низу ми говоримо про саме низ, про упорядкування свого власного життя, а не про якийсь там Америка хоче нас завоювати, Китай буде воювати з Америкою, буде ядерна віна. Це мало кого турбує. Весь оцей рух мас починається пінтуватися. Починається з, з тебе і з своєї сім'ї. І тільки ти налагоджені стосунки в своїй сім'ї, у вас таких стає людей більш-менш нормально, і ви починаєте створювати партію для того, щоб змінити ціле суспільство. Тому що у вас приходить розуміння, що економічні ці землі стосунки мають дуже велику роль. Тобто у вас виникає потреба міняти суспільство. А поки немає потреби, у вас все влаштовує. Тому що коли людина влаштовується на роботу, вона приходить, сідає в маршрутку, бачить, що вона набита, і в неї виникає потреба, щоб був хороший громадський транспорт. До того моменту, поки людина не влаштувалася на роботу, їй цього не треба. Тільки ми справляємося своїми сімейними проблемами, з алкоголізмом, наркоманією, з ігроманією, і ігроманія є. Великі грають, щоб виграти великі гроші, і жінки не дружують. Як тільки ми справляємося з цими своїми проблемами, ми розуміємо, що жінці потрібна увага, ми приділяємо жінці цю увагу, починаємо з нею спілкуватися, починаємо мати з нею емоційний інтелектуальний зв'язок, то у нас потреба зовсім інша виникає. Тобто, у нас з'являється жінка і нам потрібна квартира. І ми починаємо розуміти, що не спілкуючись, не витрачаючи час на жінку, а поїхавши на заробітки, це проблема не вирішить. І ну, от вже починається якийсь політичний рух політичне зв'язання, пошук самого себе У той момент а поки цього всього немає людина сидить шука карася ганяє такий як о, по, повазка того ми починаємо всі зміни із середини себе із перестройки своїй матеріалістичного свого погляду на життя на наш погляд. Тобто на те, що у всіх людей є душа що вони теж відчувають емоції і що ця душа наша. От, от, після нашої смерті ми просто пересилимося в інше тіла. Незалежно від часу ми пересилимося в, в, в, в, в, в, в тіло нашої дружини, в тіло нашої тещі, в тіло нашого тестя і тому подібне, да? друга. І коли ми до них щось говоримо, ми говоримо це самим собою. Ми повинні уявити той досвід, який має ця людина, і сказати їй ті слова, які допоможуть їй бути щасливою. І ось цей момент починає вас міняти. І цей момент вас веде до політичної влади. А оце весь, все це загальне, ну, є абсолютно, ну, поки що вам не потрібно. Воно потрібно тільки тоді, коли буде достатньо людей на вашому рівні розвитку. Дякую вам за увагу. І думаю, що хтось з вас та йду дивитися та до кінця. Дякую.